پیغمبر علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام پر مائی سړی یو وردا وی لا الہ الا الله وحده لا شریک له احد سمدان لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اسانه تورید لا الہ الا الله وحده لا شریک له دخو ما تاسو کولای کی څنګه وی وایي هو الله احد الله الصمد دل تدعو احدن صمدن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ذا الرسول فرماي شل لك نيكی الله وتعاط پر وار وی رو بندک شل لك نيكی پر وار لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال الرسول فرماي شلك نيكي وما اوتت الله بريوار ويل بندرك تا سواندا زول غيزانو غنا يزما واستبي شما غناوی زما واستابې شومار دي نو به ماو تا ولاړی <سؤال> ز کم سه کم چې دومرخه پیرسه نسی چې دا قیامت پر دا د زما واستې عملنامه تل کیږي نېکې لړسي او غناوی چې دی اغه ډېریسي نو کماو تا دغه اذکار ور پسينو وایو نو غناوی به مې ډېریسي نېکې به مې لړسي او دا معلومه خبره ده چې غنا ډېر نېکې لړ دا به جهنم لريږي دا به چیږي دا به جهنم ای خبره دا نه دي چې و سړی را ولاړ سو دغه کلمې وو وی لا غشل کنه کوي الله وچا توکي دا صرف د پیغمبر علی صلوات و سلام یو احسان دی چې ما او استاد په هم د پاره د tụری مشتره او شونس کني سړی و سبحان الله وای یو واره د قیامت پرز دا وم زکی واسمانن يدع الله رسول فرمای سړی و وی لا اله الا الله د قیامت پرځ د اوم زکی او او عرش سیسلو دا ټول د میزان او ترازو په یو په لکه واچې پر چنی کاغذ باندې لا اله الا الله یا سبحان الله الله اکبر الحمدللہ دا پبل پلا کی واچې د الله رسول پرمای دا لا اله الا الله پر پردی ټول کائنات وزن سي او دا د الله په دربار کې ډېر لوی عظيم مقام چ دی اغل دې ولي اغه وځه دا چې د الله لوی چې دا اغه امتحان لري پای نه لري نو چې کومه د الله رب العزت ذکر دی اغه پای نه لري مشرق معلوم دی مغرب معلوم دی شمال معلوم دی جنوب معلوم دی ځکه معلومه د اسمان معلوم دی عرش معلوم دی لیکن د الله چې کوم صفات اغه پای نه لري نو چې نه لري دایو ور الحمد لله یا سبحان الله الله اکبر دا تر تمام کائنات او الله تا محبوب دی او محترم دی اوس په ساده مثال درک عجزان یو د انسان خپل بچی دی یا بابا دی د بابا مجلس یا د خپل کښنه مجلس کښنه بچی چا غه تروس خبرې نه ایستکړي تر ټول دنیا ودته د خپل بچی مجلس ښه وندور د ګدي دنیا تررکشنیانو دهته د خپل دغه یوه کالچ نه یا د یو نیم دوه کالوچ نهوي یادی بابا بولي یا کاکا بولی شي چې بولې تر ګې دنیا ده ته دا شیر کوي غجه دا ده چې د بابا او د زوی په مابنس کې رشته ده د بابااتوبو د زوی تووب او یوه وینا ده ځکه بابا د خپل زوی قیمت ش ل لی چې معلوم د بل سو خنس لګولیاو د غسی الله رب العزت دخبل خپل لا اله الا الله او سبحان الله الله اکبر او لا اله الا الله سیسو د دې قیمت الله رب العزت لګولې دي نو الله ته تر تمام کائنات داخپل یو ادنا سے ادنا مؤمن ذکر وکي دا الله ته ډیر محبوب سیسلو